a mm -hmm. مرزا غلام کا جس نے سن انیس کے اندر چوتھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو کہا کہ میں خدا کا نبی ہوں میں خدا کا رسول ہوں میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے مرزا غلام کا نے قرآن پاک کی جتنی آیات تھی وہ آیات جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت شان اور نموز اور رفت کے بارے میں نازل ہوئی تھی جیسا کہ وبا رحمت عالمی اتنی مشہور آئے اور اللہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہے اے محبوب ہم نے تجھ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے مرزا غلام, غلام قادیانی ہم نے اپنے جات کیے پہلے وہ ایک عام مناظر اسلام بنتا ہے اس کے بعد ایک مفسر محدث بننے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد مرزا غلام کا دن کرتا ہے وہ کہتا हूं मेरे ऊपर एक محتی ہوں میں ایک نئی شریعت لے کے آیا ہوں اس کے بعد बाद غلام کا دن अपने दावों के ऊपर بس नहीं करता مرزا گلام کا अपने दावों के अंदर مزید تیزی कर देता है और دعوی درد दावा करता चला जाता है مرزا غلام خادی کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں میں خدا کی بیوی بی ہوں مرزا غلام کا میں خدا کا لطفہ ہوں مرزا غلام خادر مرزا غلام خود خدا کا دعویٰ کرتا ہے مرزا غلام خادی نے اپنے یہ دوا جات تتری طور پر کیے ایک دم یہ دوا جات نہیں کیے آہستہ آہستہ مرزا غلام خادی اپنے دوا جات کے اندر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ایک وقت وہ آتا ہے مرزا غلام गुलाम دینی یہ دعویع کر دیتا ہے کہ میں خود خدا ہوں میں خود خدا ہوں میں خود خدا ہوں مرزا غلام کا دن کہتا ہے یہ پوری کائنات کو میں نے تخلیق کیا ہے میں مار وجود کے اندر لے کے آیا ہوں مرزا غلام کا ہے اس جنت کو کو ان سات آسمانوں کو ان سات زمینوں کو میں نے تخلیق کیا ہے مرزا غلام کا دیکھ کہتا ہے ان انسانوں کو میں نے تخلیق کیا ہے مرزا غلام قادی کہتا ہے ان انسانوں کی تقدیر کو میں نے لکھا ہے یہ تمام دعوت مرزا غلام قادیانی کے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے دوستوں آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ مبشر شاہ یہ باتیں اپنی طرف سے کر رہا ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے یو ٹیوب کے چینل کے اوپر آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں ان تمام جات کے اوپر ہم نے ویڈیوز بنائی ہے اور تمام حوالہ جات مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے اندر سے آپ کو دکھائے گئے ہیں آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں آپ خود اندازہ کریں گے کہ جس کو لوگ مرزا غلام قادیانی کو متدد سمجھتے تھے جس کو لوگ جس کو جماعت احمدیہ والے احمدی جن کو ہم قادیانی یعنی اور مرزی کہتے ہیں وہ اپنا نبی کہتے تھے وہ تو خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے خود خدا ہونے کا دعوی کرتا ہے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 جات کے اوپر ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں اور تمام حوالہ جات مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے اندر سے آپ کو دکھائے گئے ہیں آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں آپ خود اندازہ کریں گے کہ جس کو لوگ مرزا غلام قادیانی کو مجدد سمجھتے تھے جس کو لوگ جس کو جماعت احمدیہ والے احمدی جن کو ہم قادیانی اور مرزئی کہتے ہیں وہ اپنا نبی کہتے تھے وہ تو خدا کا بیٹا ہونے کا دعوی کرتا ہے خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے